Κύριε Πεφεράρχα, κυρία και κύριοι Δήμαρχοι, κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, είχαμε μια πολύ παραγωγική σύσκεψη, όπως το συνηθίζουμε κάθε φορά που κινούμαστε εκτός Αθηνών. Θέσαμε πολλά ζητήματα τα οποία αφορούν την περιφερειακή ενότητα της, της ΠΕΛΑΣ. Κάναμε μια επισκόπηση των έργων τα οποία δρομολογούνται, αλλά και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν σήμερα και η περιφερειακή Ενότητα σε επίπεδο Αντιπεριφέρειας, αλλά και οι τέσσερις Δήμοι. Και πιστεύω ότι έχουμε ένα ξεκάθαρο σχέδιο δράσης για το πώς θέλουμε να κινηθούμε από εδώ και στο εξή. Εισαγωγικά να πω ότι οι συνολικοί πόροι οι οποίοι κατευθύνονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε προς τον νομοπέλας από διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης, Προγραμματρίτσης, Φιλόδημος 2, ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια χωρίς... Τα μεγάλα έργα υποδομής για τα οποία θα μιλήσουμε σε λίγο και τα οποία έχουν την ξεχωριστή του σημασία. Να πω ότι ο νομός είναι ένας νομός, ο οποίος είναι πρωταγωνιστής στον πρωτογενή τομέα. Είχα την ευκαιρία να συναντηθώ και με αγρότες, αλλά και με πολλοί δημιουργικές επιχειρήσεις στον τομέα της μεταποίησης και των εξαγωγών των εξαιρετικών αγροτικών προϊόντων στην ΠΕΛΑ θύμισε ο Δάνης, ότι από το, το 70% των κερασιών της χώρας παράγονται στην, στην Πέλα, σχεδόν τα μισά ροδάκινα που πηγαίνουν για, για κονσέρβα και ένα μεγάλο ποσό των επιτραπέζων. να γίνουν ένας νομός, ο οποίος έχει μια πάρα πολύ, ένα πάρα πολύ δυναμικό πρωτογενή τομέα, ο οποίος στο μέτρο του εφικτού πιστεύω ότι έχει ωφεληθεί από τις πολιτικές της κυβέρνησης. Ε, συζητήσαμε ε, τα ζητήματα των, των αποζημιώσεων. Νομίζω ότι υπάρχει μια γενική αναγνώριση ότι οι αποζημιώσει από τον ΕΛΓΑ καταβάλλονται πια με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από ό,τι στο παρελθόν. Και η ΠΕΛΑ, ειδικά για τις αποζημιώσει του προηγούμενου χρόνου, εισέπραξε σημαντικά ποσά, διότι είχε σημαντικές Έτσι. ζημιές και διότι είναι ένας νομός ο οποίος είναι πρωταγωνιστής στον πρωτογενή τομέα. Γνωρίζω ότι υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητε ε, ακόμα οι οποίε στα πλαίσια των δυνατοτήτων του ΕΛΓΑ αλλά και του Υπουργείου θα αντιμετωπιστούν. Ο σκοπός μας, και θέλω να ευχαριστήσω εδώ και τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, ο οποίο έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά, είναι συνολικά οι αποζημιώσει για το 2021 να έχουν καταβληθεί έως τα τέλη Μαρτίου του 2022, πολύ νωρίτερα από ότι το έχουμε κάνει οποιαδήποτε άλλη στιγμή στο παρελθόν. Αλλά φυσικά... Όταν μιλάμε για πρωτογενή τομέα, ειδικά σε έναν νομό, σε μια περιφερειακή ενότητα, η οποία ζει σε μεγάλο βαθμό από τα αγροτικά προϊόντα, πρέπει να συζητήσουμε και για τις μεγάλες και τις κρίσιμες υποδομές και είμαστε πια στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητα ότι το φράγμα, του Αλμοπαίου. Μιλάμε για ένα ταμιευτήρα σχεδόν 36 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων που θα αρδεύσει σχεδόν 150.000 θέρματα. Το δεύτερο μεγαλύτερο αρδευτικό έργο το οποίο γίνεται στην χώρα. Είναι πια έτοιμο προκειμένου να ξεκινήσουν όλες οι διαδικασίε δημοπράτησης. Μην είμαι για δύο ξεχωριστά έργα, να το τονίσουμε. Ο Ταμιευτήρας, ο οποίος θα κατασκευαστεί με πόρους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και το αρδευτικό δίκτυο, διότι έχω κουραστεί πια να πηγαίνω στη χώρα και να βλέπω φράγματα τα οποία έχουν κατασκευαστεί, είναι γεμάτα και κανείς δεν πρόβλεψε να κατασκευάσει τα δίκτυα. Το δίκτυο θα γίνει μέσω της, του σχήματος της σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για 20, 21 χρόνια, έτσι δεν είναι, και το οποίο βέβαια καλύπτει και τη συντήρηση και άλλες εκκρεμότητε, οι οποίες είναι βέβαια ότι, ότι θα προκύψουν στο, στο μέλλον. Μιλάμε για ένα πάρα, πάρα πολύ σημαντικό έργο για την Πέλα, το οποίο θα αντιμετωπίσει ανάγκες άρδευσης για πολλές δεκαετίες. Ένα έργο το οποίο ξέρω ότι όλοι έτσι αγωνιστήκατε πολύ για να γίνει πράξη. Να ευχαριστήσω και τους τρεις βουλευτές του νομού μας, οι οποίοι επέμειναν πολύ, ώστε το σχήμα τους ΔΥΤΙ να καλύψει τελικά όλη την έκταση του αρδευτικού δικτύου που απαιτείται, έτσι ώστε να είμαστε απολύτως καλυμμένοι και να μην έχω κανένα παραπονό από κανένα, κανένα, κανένα, κανένα, κανένα δήμο ότι μένει έξω από τη δυνατότητα άρδευση από αυτό το πολύ σημαντικό έργο. Θα να προσθέσω σε αυτό και μια σειρά από έργα αγροτικής οτοπίας τα οποία γίνονται, εμπροκειμένου χρηματοδοτούμενα από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική προσθήκη Στι υποδομέ, η πιο σημαντική προσθήκη την οποία μπορούμε να κάνουμε ε, ω προ το μέλλον του, του πρωτογενού τομέα στην Πέλα. Το δεύτερο μεγάλο έργο υποδομή, για το οποίο έχω μιλήσει πολλέ φορέ, αφορά φυσικά τον το, το δρόμο και την, μιλάμε για την οριζόντια σύνδεση. Δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι να πούμε κάτι συγκεκριμένο για τι κάθετε συνδέσει, αλλά τη σύνδεση τη Θεσσαλονίκη με την Πέλα. 31 Δεκάτου θα ανοιχθούν οι, οι προσφορέ και εκτιμούμε ότι. Ως το, πρώτο, ως το τρίτο τρίμηνο του επόμενου έτους θα έχουμε ανάδοχο για την εκκίνηση του έργου, έργο πάρα πολύ σημαντικό για την Πέλα και με ένα ατυξιακό πρόσημο. Δηλαδή μου, μου θυμίσατε πως ε, ότι ένα μεγάλο κομμάτι των προϊόντων θα τα εκ των πραγμάτων ε, μέσα από αυτό το ε, οδικό δίκτυο, άρα δεν είναι μόνο ένα ζήτημα εξυπηρέτησης των, των κατοίκων της Πέλα. Έχει και ένας δρόμος ο οποίο έχει εκ των πραγμάτων πολύ μεγάλο ε, αναπτυξιακό πρόσημο είναι μία από τις δεσμεύσεις που είχαμε ε, αναλάβει ώστε να σιγουρευτούμε ότι δεν θα υπάρχει καμία περιφερειακή ενότητα της χώρας η οποία θα βρίσκεται σε, σε απομόνωση και πια είμαστε σίγουροι ε, ότι το έργο αυτό ε, θα μπορέσει να δρομολογηθεί, να δρομολογηθεί με εξασφαλισμένους πόρου. Μιλήσαμε για τα έργα τα οποία έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, ένα πάρα πολύ σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο δίνει στην αυτοδιοίκηση δυνατότητες που δεν τις είχε ποτέ στο παρελθόν. Ένα έργο το οποίο έχει τρέξει γρήγορα, πολύ γρήγορα θα έλεγα, για τα δεδομένα της ελληνικής δημόσιας διοίκηση. Και χαίρομαι διότι θα μπορέσουμε να εντάξουμε Δήμαρχε το δίκτυο ίδρευσης της ΕΔΕΣΑ στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Εγκρίσεων και βέβαια το, το Μουσικό Σχολείο στα, στα Γιαννιτσά. Έχουμε μια δεύτερη ευαισθησία στα θέματα των, των σχολείων και μιας και είναι εδώ πέρα και η Δήμαρχος σκίδρας από τη στιγμή που υπάρχει μελετητική ωριμότητα για ειδικό νηπιαγωγείο, θα βρούμε τρόπο να το κάνουμε. Και βέβαια, μέσα και το συζητάμε αυτό, θέλω πάντα να είμαστε ευρηματικοί και στον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να δίνουμε την δυνατότητα σε Δήμους να αξιοποιούν σχολάζουσα περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου είτε του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας είτε άλλων φορέων του Δημοσίου. Είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί. Συνολικά. Ακούσαμε μια σειρά από ειδικά ζητήματα που αφορούν ε, δήμους της, ε, της Πέλα και θα κοιτάξουμε να δούμε με mm. ποιο τρόπο ε, θα μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Ε, πολύ σημαντική η, η προοπτική του, του νομού ως ένας πόλος προσέλκυσης τουρισμού 12 μήνες το χρόνο. Ξέρετε ότι έχω επιμείνει πάρα πολύ στην διεύρυνση του τουριστικού μας προϊόντος και φυσικά αυτό σημαίνει ότι ε, οι προορισμοί του βουνού, πόσο μάλλον, σε μια περιοχή τόσο όμορφη, με τόσο πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και τόσο μοναδική φύση, θα πρέπει να μπορούν να προωθούνται. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα εδώ πέρα στην Έβεσσα, μια πόλη η οποία ήταν πάντα, είχε πάντα πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αλλά χαίρομαι γιατί και με μια σειρά από παρεμβάσει θα βελτιωθεί και η ποιότητα ζωή στην πόλη. Με ενδιαφέρον αναμένω της, ε, την αξιοποίηση των αθλητικών ε, χρήσεων που είδα εδώ πέρα, καθώς προσερχόμουνα με τα πόδια, νομίζω ότι θα είναι μια σημαντική παρακαταθήκη ε, για, την, για την πόλη και βέβαια να σταθώ ιδιαίτερα ε, σε ένα ζήτημα το οποίο αφορά δύο Δήμους, ε, γιατί αφορά το, το, το κυρίως, τον κύριος ε, ε, ορεινό ε, όγκο ε, της, ε, της Πέλα. Ε, πιστεύω πολύ στο χειμερινό ε, τουρισμό. Ε, θέλουμε να δίνουμε τη δυνατότητα και είναι κάτι το οποίο θέλουμε να δρομολογήσουμε στην Ετάδη να μπορεί να παραχωρεί χιονοδρομικά μέσω πολιετών συμβάσεων έτσι ώστε να μπορούν να γίνονται οι σχετικές επενδύσεις. Και βέβαια άκουσα με προσοχή αυτά τα οποία μου είπατε για την σύνδεση, για τους δύο δρόμους ουσιαστικά, οι οποίοι συνδέουν την, την, την Έδεσα, αλλά, και, αλλά και, τον, και το Δήμο της Αλποπέας με το, με το χιονοδρομικό. Ε, Προφανώ η πρόσβαση είναι ε, απολύτω ε, κρίσιμο ζήτημα. Θα, θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στο, στο θέμα αυτό. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε, Πεδίμαρχε, να φτιάξουμε ε, τηλεφeric ε, που να ενώνει τα λουτρά πόζαρ με το, ε, το Καμαξαλάν, γιατί αυτά είναι έργα τα οποία είναι πολύ δύσκολα και ακριβά και δύσκολα προ την αδειοδότησή του. Σίγουρα όμω τα λουτρά πόζαρ από μόνο του είναι ένα προορισμό που χρήζει ε, περισσότερες αξιοποιήσεις και σίγουρα μπορούμε να, να, να, να βελτιώσουμε. Τη, τη, τη σύνδεση αυτή καθ' αυτή με το βουνό Και βέβαια έλαβα υπόψη αυτό το οποίο είπατε για την ορεινότητα του, του Δήμου. Θα δούμε με ποιον ε, τρόπο. Ενδεχομένως συνδυαστικά ε, θέλουμε να κάνουμε μια συνολική επαναξιολόγηση των πολιτικών μας για την ορεινότητα. Κατεγράφει όμως ε, το αίτημα ε, το και θα ε, επανέλθουμε ε, όσο το δυνατόν ε, πιο, ε, πιο σύντομα. Ε, τέλος, για τα πολιστικά τα είπαμε. Ε, νομίζω και για το ζήτημα του, του Κάστρου της Αλμοπίας ε, υπάρχει μια πρώτη ένταξη στο Ταμείο ε, ε, ε, ε, Ανάκαμψης, σχεδόν δύο εκατομμύρια και βέβαια πριν ότι ένα, ακόμα μια φορά ενθουσιασμένος από την επίσκεψή μου ε, στην, ε, στην Πέλα, στο Μουσείο, στον αρχαιολογικό χώρο. Τεράστιες δυνατότητες για προσέλκυση ακόμα πολλών, πολλών περισσότερων επισκεπτών, έτσι ώστε πραγματικά ε, έτσι, το, το μεγαλείο, του, του μακεδονικού πολιτισμού να ε, αναδειχθεί σε όλη του ε, την, την, την έκταση και με ε, όλους τους προορισμούς οι οποίοι μπορούν στον επισκέπτη να δώσουν μια συνολική εικόνα ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, για το τι συνέβη ε, σε, σε αυτόν εδώ πέρα ε, τον, ε, τον τόπο πριν από 2.300 ε, χρόνια. Ε, ε, κλείνοντας... Ε, να, να επαναλάβω ότι για εμάς, στην, στην, στην κυβέρνησή μας, η έμφαση δίνεται πάντα στα, στα έργα και στην υλοποίηση των δεσμευσεών μας. Στα έργα, προφανώς, και οι πολιτικές μας είναι πολιτικές που έχουν οριζόντιο ε, χαρακτήρα, ε, αλλά είναι πολιτικές οι οποίες πάντα θα έχουν ένα περιφερειακό και ένα τοπικό πρόσημο. Γι' αυτό και αποδίδουμε τόσο ε, μεγάλη σημασία στην, ε, στις, ε, στα χρηματοδοτικά εργαλεία, και στη στενή μα εργασία με του με τους Δήμου. Το ξέρετε κι εσεί καλά: όλοι εκλέγεστε, ο καθένα στο δικό του το επίπεδο. Ότι πάντα οι πόροι είναι επιπερασμένοι, αλλά ε, τα αιτήματα ε, δυστυχώ δεν έχουν κατά κανόνα αυτόν τον χαρακτήρα. Κάνουμε όλοι μια προσπάθεια στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας, να προτεραιοποιήσουμε αιτήματα, να ξεπεράσουμε γραφειοκρατικά εμπόδια, να σκεφτούμε έξυπνα και ευρηματικά για το πώ μπορούμε να αξιοποιήσουμε περιουσία του, του Δημοσίου. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ τους Δημάρχους για την εξαιρετική ε, συνεργασία την οποία έχουμε. Ευχαριστώ και πάλι τους, τους βουλευτές οι οποίοι ε, είναι, είναι πάντα στην, στην πρώτη γραμμή της, της ανάδειξης των ε, προβλημάτων της ΠΕΛΑΣ και βέβαια τον ε, κύριο Αντιπεριφερειάρχη με τον οποίο γνωριζόμαστε ε, πολλά χρόνια από την θητεία του στη Βουλή και χαιρόμαστε κάθε φορά που ερχόμαστε να βλέπουμε ότι αυτά τα οποία έχουμε θέσει ως ορόσημα επιτυχάνονται για να βάζουμε καινούριου στόχους και να του επιτυχάνουμε και αυτούς με την σειρά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.